Вже сьомий евакуаційний потяг прямував через станцію Шевченка. Тут його зустрічають рятувальники та представники Червоного Христа. Також з людьми, що тікають від війни, працюють психологи ДСНС. Постраждалим, що пробули на Черкащину, допомагають розвантажити речі, надають психологічну підтримку. Представники Червоного Христа вручають усім по два транзитні набори з їжею та засобами гігієни. Транзитні набори є дієвою, корисною та зручною допомогою на перші пару діб. Також волонтери надають підтримку не лише людям, а їх домашнім улюбленцям, і підгодовують, і за потреби переноски з коробки для котика зроблять. Загалом цього разу 51 українець знайшов прихисток на Черкащині. Евакуаційним потягом прибули люди літнього віку та сім'ї з дітьми. Ці люди виїжджають з місць, де зараз гаряче – це Херсон, Покровськ та Запоріжжя. Надалі в місцях, де їх розмістять для проживання, регіональні команди «Червоного Христа» нададуть основні набори допомоги. Така підтримка можлива завдяки спільній праці Червоного Христа України благодійної організації Kennedy Red Cross та Черкаської ОВА і представників влади на місцях.